هنتكلم النهاردة عن الكنتاكتور واحد من اهم العناصر المستخدمة في دواير الكنترول عموما بقى سواء الدواير دي كانت كلاسيك او بي ال سي متعبيش نفسك الكهرباء عمل الكنتاكتور سريعا كده قبل ما نتكلم عن الكنتاكتور في شوية مفاهيم لازم نتعرف عليه اول مفهوم معنا هو المغناطيس الكهربائي او الالكتريك ماجنت واللي انا بعتبره من اهم الاختراعات اللي اعتمد عليها اجهزه كتيره بعد كده في فكره عملها ببساطه المغناطيس الكهربي يعني ايه هو قطعه معدن بيتلف عليها سلك كهربي معزول زي اللي في الصوره كده لما اطبق جهد على السلك ده او الملف ده بيتولد عندي تيار والتيار بيولد مجال مغناطيسي حواليه وبكده بقدر احصل على وظيفه المغناطيس الدائم لكن عن طريق الكهرباء طيب هيفيدنا بايه الكلام ده تخيل معايا ان عندك مفتاح كهربا عادي جدا زي اللي في البيت كده المفتاح ده عباره عن نقطه مفتوحه عاوزين نستخدمه في اضاءه مصباح او لمبه اللمبه بتاعتي دي محتاجه طرفين علشان تنور اللي هما الكهرباء والارض يعني لو وصلنا الطرفين على اللمبه زي ما احنا شايفين كده اللمبه هتنور معانا تخيل بقى ان احنا قطعنا السلك من الاثنين دول سواء الكهرباء او الارضي وحطينا مفتاح المفتاح ده عباره عن نقطه مفتوحه المفتاح ده هيستنى لحد لما حد يضغط عليه علشان يتحول لنقطه مقفوله وبالتالي هيوصل الكهرباء لللمبه بتاعتي وده ببساطه مفهوم السويتش العادي تخيل بقى لو في طريقه تخليني اقدر او افصل الكهرباء بالمفتاح ده لكن الطريقه دي اوتوماتيك بتحتاج اشاره كهرباء مش بتحتاج تدخل بشري وهي دي فكره الكونتاكتور بالظبط الكونتاكتور يا جماعه ما هو الا مفتاح او سويتش وظيفته هو انه يفصل او يوصل الكهرباء للحمل بتاعي لكن بدل ما هو يدوي زي المفتاح العادي هو اوتوماتيك لما بعت له اشاره يوصل الكهرباء ولما اقطع عنه الاشاره يفصل الكهرباء والموضوع ده كله قائم على فكره المغناطيس الكهربائي ونفهم من كده ان الكونتاكتور بيحتوي على ملف او بيسموه موبينا او كويل لما موصل كهربا بيتحول لمغناطيس المغناطيس ده بيسحب نقطه التلامس بتاعه الكونتاكتور وبالتالي بيوصل كهربا للحمل طيب يلا بينا نتعرف اكتر على التكوين الداخلي للكونتاكتور لما نيجي نبص في التركيب الداخلي للكونتاكتور هنلاقي الكونتاكتور بيتكون من جزئين الجزء السفلي والجزء العلوي الجزء السفلي ده بيكون ثابت يعني ايه ثابت يعني ده ما بتحركش من مكانه انما الجزء العلوي ده بيتحرك بينزل تحت وبيطلع فوق كده يبقى ده كده اسمه الجزء المتحرك تمام الجزء الثابت ده بيبقى على شكل حرف الأي كده زي ما احنا شايفين تمام حرف الأي ده ونفس الكلام في الجزء الفوقاني ده في الجزء الثابت بيجي علي الضلع اللي, اللي في النص ده وبيحط هو ايه بيحط الملف اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هيعمل لها المغناطيس الملف ده لو خدنا الطرفين بتوعه اللي هم دول وحطينا عليهم لين ونيوترال مثلا خد بالك ان في منه أربعة وعشرين فولت دي سي وفي منه وعشرين فولت اسي وفي فولتيات تانية بس دول مشهورين لو احنا وصلنا لين ونيوترال اللي بيحصل ايه ان بيعدي هنا طيار كهربي طيار الكهربى ده بيولد مجال مغناطيسي لما الملف ده يتمغنط معايا اللي بيحصل إن هو بيتحول لمغناطيس عادي وبناء عليه بيبدأ يسحب الجزء اللي فوق اللي هو احنا قلنا متحرك بيسحبه لتحت تمام لما يسحبه لتحت تبدأ النقط دي تنزل تحت كده طيب لو احنا موصلين هنا على النقط دي الثري فيز اللي هو اللاين واحد واللاين اثنين واللاين ثلاثة والناحية التانية موصلين الحمل بتاعي اللي هو أشهر حاجه معايا ايه الموتور في الحالة دي هيوصل تلاتة فيز للموتور يبقى أنا كده قدرت أشغل الموتور بتاعي والليلة كلها أو اللعب كله بيكون في الكنترول هنا يبقى المنطقة دي كده بالنسبالي دي دايرة الباور دايرة الباور يعني ايه دي الدايرة اللي هتغذي الحمل انما دي دايرة الكنترول هي اللي هتدي الاشارة بتاعتي لو بصينا في الصورة اللي جنبها هنلاقي ان هنا نقطة التلامس فعلا نزلت معنى كده ان الكنتاكتور بتاعي واخد كهربا تمام? قلنا سواء ميتين وعشرين او اربعة وعشرين دول اشهر حاجتين ومعنى كده ان الكهربا وصلة للحمل بتاعي لو انا شلت بقى الكهربا عن الحمل يعني انا دلوقتي في حالة ان انا عندي كهربا لو انا شلت كهربا عن الحمل اللي بيحصل السوستة الداخلية او الياي الداخلي ده قوته بتبدا تدفع الجزء المتحرك تاني لفوق مكانه اللي هو يرجع للوضع ده كده هنروح للشكل اللي انا عامله ده الشكل ده اقرب ما يكون لشكل الكونتاكتور الحقيقي والنقطتين دول بيبقى اسمهم a واحد و اي اتنين. لو انا وصلت لهم 24 فولت دي سي اللي بيحصل ان الكويل بيتمغنق مغناط كان اللي واصل هنا هيعدي للكهرباء هنا وطبعا اشهر مثال الثري فيز اندكشن موتور حلو كده حلو النقط بتاعتي بتكون نقط مفتوحة بيبقى شكلها عامل كده لما الكنتاكتور يتمغنط تبدأ النقط دي تقفل فتعدى الحمل حلو او كده عندي نقطتين تانيين اللي بيسموهم الاوكسيلري أو بيسموهم النقط المساعدة دول بيسموهم المين أو الباور تيرمينالز يبقى أنا عندي تاني ال1 والال2 والال3 دول كده المين تيرمينالز أو الباور تيرمينالز دول كده اسمهم الأوكسيلري كونتاكت أو بيسموهم النقط المساعدة دول بستخدمهم لو انا هعمل كنترول بيكون عندي نقطه نورمالي اوبن زي المين بالظبط وعندي نقطه عكسها او نورمالي كلوز تمام النقطه النورمالي كلوز في حاله ان الكونتاكتور مش واصل له كهرباء هي موصله زي ما احنا شايفين كده تمام يعني انا كمثال لو عندي موتور والموتور ده انا عايز اعرف ان هو فاصل مش عاوز اعرف ان هو شغال يبقى انا ممكن استخدم النقطه دي ان هي تنور لمبه طول ما الكونتاكتور بتاعي ما اشتغلش وبالتالي الموتور مش شغال ودي مثلا عكسها ده كده الشكل العملي للكونتاكتور زي ما قلنا دي كده ال A1 ودي كده ال A2 وادي عندي التيرمنالز ال1 وال2 وال3 وعندي هنا نقطه نورمالي اوبن تمام عندي نورمالي كلوز ما عنديش نورمالي كلوز هنا في النوع ده تمام يبقى انا بوصل الكهرباء هنا على ال1 وال2 وال3 وبطلع منها أروح للحمل بتاعي ده اللي هو الثري فيز إندكشن موتر لما بيجي على الأيون وعلى الأيون والأي تو بيجي الجهد اللي أنا عايزه اللي احنا قلنا اربعه وعشرين فولت دي سي بيبدأ يسحب النقط دي الجزء اللي ورا ده كده ده اللي هو فيه أو بيبقى بيبقى راكب فيه الجزء أنهو الجزء الثابت الجزء المتحرك بقى بيبقى راكب هنا كده اللي هو بيبقى راكب عليه الحتة الزرقا دي الحتة الزرقا دي لو انا ضغطت عليها الجوه بتعمل نفس التأثير بتاعي كأن بالظبط عملت كهربا فمغنطت إيه الكويل بتاعي دي بس امتى دي بس لو انا عايز اعمل منوال تستيجر لو انا عايز اعمل منوال عاوز اعرف هو الكونتاكتول ده شغال ولا مش شغال طيب خلينا ناخد مثال عملي كده عايزين نعمل دايرة ستارت ستارت ستوب لموتور معين تمام زي ما اتفقنا من الحلقة اللي فاتت أول حاجة بنعملها هي الحماية إن احنا عايزين نحط سيركت بريكر تمام سيركت بريكر ليه علشان يحميني من الشورت سيركت يبقى باخد اللاين واحد واتنين وثلاثة بدخلهم على السيركت بريكر وبطلع منهم أروح فين أروح على الكونتاكتور وبطلع من الكونتاكتور اروح للموتور طبعا في حاجات تانية اتحط في الدايرة دي بس ان شاء الله في الحلقات الجاية هناخدها ده بالظبط اللي احنا عاملينه في الدايرة دي دي كده اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه دايرة الباور زي ما اتفقنا دايرة الباور دي وظيفتها ايه ان هي توصل لي اللاين واحد واثنين وثلاثة ليه الموتور بتاعي اول حاجة هنعملها ان احنا هنرفع القطع بتاعنا بعد ما نرفع القطع بتاعنا المفروض مين اللي يشتغل المفروض الكونتاكتور ده كده يشتغل طيب عشان يشتغل نعمل ايه عايزين نديله اشارة على الكويل بتاعه على الـA1 وعلى الـA2 اللي هما شكلهم عامل كده تمام الرمز بتاعهم عامل كده ادي الـA1 احنا لو عملنا زوم كده ادي الـA1 وادي الـA2 الـA1 بتاعي واصل لفازة والـA2 بتاعي واصل للنيوترن تمام يبقى احنا كده عايزين نوصل الجهد ده اللي هو بيساوي 230 فولت او 220 يعني بالA1 والA2 علشان نعمل كده هنبدا نعمل ايه هنبدا نضغط على المفتاح اللي قدامنا ده يبقى دي كده اسمها دايره الكنترول طيب خلينا نعمل سيميوليشن كده للدايره ونشوفها وهي شغاله اول حاجة هنعملها ان احنا عايزين نرفع القاطع بتاعنا ده كده رفعنا القاطع فالايه فالكهرابا عدت من القاطع واصلة دلوقتي عند نقط ايه نقط المين بتاعت الكونتاكتور يعني احنا لو هنيجي نقيس كده هنا ادي البروب الاولاني وادي البروب التاني هنلاقي الجهد, الجهد بتاعي كام تلتمائة وتسعين اللي هم هنا الربعمية دول ونفس الكلام هنا كده لو هنيجي نقيس عندي كده ما بين اللاين والنيوترال هنلاقي الجهد كام وعشرين اللي هم 230 بتوعي طيب لو جينا نقيس بعد المفتاح اللي هو هنا كده هنلاقي مفيش اي فولت الفولت مستني ان انا اقفل النقطة المفتوحة دي عايزين نركز في كلمة نقطة مفتوحة ونقطة مقفولة والكلام ده لما اقفل النقطة المفتوحة دي يبدأ الجهد يعدي من هنا هيروح للأي 1 بتاعتي وكده كده الأي 2 عليها ايه عليها نيوتر طب خلينا نجرب كده تمام اوي هنلاقي ان الجهد عندي وصل للأي 1 تمام وبكده الكويل بتاعي اخد كام اخد ميتين وعشرين فولت وبناء على كده ايه اللي حصل هنلاقي ان الكونتاكتور قفل والموتور بدأ يلف معايا خلينا كده نشوف الأمبير بتاعه عامل ايه الامبير بتاعي كام؟ الامبير بتاعي 11 امبير. عايزين نوضح حاجتين كمان في الدايره دي، النقط المساعده وعايزين نوضح هيحصل ايه لو عملنا شورت سيركت. اول حاجه ناخد بالنا منها هي ايه؟ هي النقط المساعده دي. خلينا نرجع تاني زي ما عملنا، رفعنا القاطع بعد كده نضغط ستارت هنلاقي ان النقطتين المساعدين دول حصل لهم ايه؟ اللي كانت مفتوحه بقت مقفوله واللي كانت مقفوله بقت مفتوحه. نقفل رجعنا الوضع الأصلي نشغل تمام كده اللي بيحصل في الطبيعة إن الكونتاكتور ده بيلقط تمام يعني إيه بيلق يعني بيلقط يعني المغناطيس بيجذب الجزء المتحرك طول ما هو ملقط اللي بيحصل إن الموتور بتاعي بيلف خلينا كده نعمل شورت سيركت ونشوف القطع هيعمل إيه. أدي كده احنا عملنا شورت سيركت ما بين الفازة دي والفازة اللي جنبها دي وخلينا نشوف الأمبير بالمرة نقيس الأمبير هنا طبعا مفيش أمبير بس في شورت سيركت ناخد بالنا منها هنا, هنا خلينا نرفع القاطع تمام كده مفيش أي مشاكل الكنتاكتور بيلقط بس الموتور ايه الموتور ما بيشتغلش ليه لان القاطع بتاعي بيفصل ادي القاطع شغالناه تاني فصل القاطع القاطع بيفصل ده اللي احنا قلنا عليه في الحلقه اللي فاتت عن السيركت بريكر لو انا عاوز اختار كونتاكتور مناسب للموتور بتاعي اعمل ايه زي ما احنا شايفين الكونتاكتور ليه حاجتين ليه النقط الرئيسية اللي هي دي وليه ملف؟ أول حاجة لازم أعرفها هي شدة التيار اللي هتمر هنا بناءً عليها ببدأ أحدد الكونتاكتور اللي أنا هجيبه ده المفروض يتحمل كام أمبير تمام؟ يبقى دي أول نقطة تاني نقطة لازم أحدد الجهد اللي أنا هشتغل عليه هنا يعني مثلا لو انتم فاكرين من حلقة الجهود لو عندي الكونتاكتور ده المفروض يشتغل على أربعة وعشرين فولت دي سي وانا رحت موصله ال وعشرين دول اللي هيحصل الملف بتاعي يتحرق على طول تالت حاجة بقى لازم اعرفها هي النقطة المساعدة هو انا محتاج كم نقطة مساعدة حسب الابليكيشن بتاعي ونشوف موضوع النقطة المساعدة ده ان شاء الله بالتفصيل لما نبدأ ناخد دواير اكتر هنعرف ازاي ان احنا نحدد عدد النقطة المساعدة بتاعتي طيب النقطة المساعدة دي بتركب فين اما ان هي بتركب قدام كده تمام ان انا بحطها هنا كده وبشدها شده لتحت فبتقوم عاملة معايا صوت الكليك كده فبيبقى شكلها عامل كده دي كده نقط مساعدة او انها بتكون في الجنب كده بتركب في المكان ده كده تمام زي ما احنا شايفين برضو بعرف ان هي ركبت من صوت الكليك الخفيف اللي بيحصل ده الصورة دي كده من الكتالوج الخاص بشركة اي بي بي تمام بالنسبة للكونتاكتور لو انا عندي كونتاكتور زي كده اف اتناشر بيتحمل كم امبير بيتحمل اتناشر امبير لو عندي نفس الكنتاكتور هقدر اشغله على قدرة اكبر بس يشتغل على جهد اعلى طيب بالنسبة لاختبار الكنتاكتور نعمله ازاي قلنا اول حاجة ان احنا بن بنضغط على الزرار ده ونبدأ نعمل ايه نبدأ نقيس نشوف النقط دي بتوصل مع بعضها ولا لا يعني احنا لو عايزين نشوف وضع مقاومة كده نبدأ نحط البروبات هنا كده كأننا بالظبط حطنا هنا اللي بيحصل لنا بالنسبة لي ده ايه ده مفيش اي توصيلة لكن لو انا ضاغط جايب معايا سفر أوم يعني الدنيا موصلة ببعضها طيب لو هنقل كده مفيش حاجتين موصلين مع بعض طيب هنقل كده تمام دول كده موصلين مع بعض طيب دول خلينا نعدل ده كده تمام كده دول موصلين مع بعض طيب بالنسبة للكويل بتاعي لو أنا كمان كده برضو بنفس فكرة المقاومة دي مم. نقفل نيجي نحط هنا هنلاقي إن الكويل بتاعي لأنه في الأول وفي الآخر قلنا إيه؟ قلنا سلك او ملف فلازم يجيب معاه قيمة اوم تكون معقولة يعني القيمة دي كده بالكيلو اوم دي كده كبيرة المفروض بيبقى عندنا قيمة اصغر من كده بالنسبة للكونتاكتور الحقيقي احنا بنعمل ايه احنا بنيجي هنا على A1 وعلى الـ A2 كده احنا بنعمل ايه احنا بنقيس الاوم ده زي ما قلنا هيطلع معنا ايه هيطلع معنا قيمة وبنيجي بنفس الطريقة نحط البروب ده كده والبروب ده كده ونضغط على الزرار اللي هو ايه بالاورنج ده تمام كده اظن كده وضحت اخر حاجه عايزة اقولها وانت بقى بتعمل وايرنج للكونتاكتور في حاجتين مهمين كده عايزك تعرفها اول حاجه وانت بتوصل اللي بيحصل ايه الكلام ده بيبقى محطوط على ايه على البارا الاوميجا كده تمام تخيل ان هو ايه ان دي كده وراه بارا اوميجا هو ايه الكونتاكتور محطوط عليها كده فلو انا جيت وصلت دول الاول اللي هما النقط الرئيسيه وبعد كده عايز اجي اوصل الاي 1 والاي 2 هضطر فك تاني الحاجات دي تمام هتضايقك فاللي بعمله ايه ان انا بوصل الاي 1 والاي 2 الاول وبعد كده ابقى اوصل الباور تمام يا رب تكون واضح تاني حاجه عايز اقولها بالنسبه للوايرنج ان انت اول حاجه تركب ترامل لل للسلك بتاعتك وإن وت... و... انت تدخل ال... السلك كويس في, ال... في الحته اللي هنا دي كده وتربط المسمار كويس لأن دي ممكن تعمل معاك مشاكل ونفس القصة هنا تدخل ترامل تعمل ترامل وتربط المسمار المسمار كويس بس كده دي الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها شكرا ليكم كده خلصنا حلقة الكنتاكتور ولو في أي أسئلة ياريت تسبوها في في التعليقات معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته